Ήθελα να συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις στα, στα σύνορα, όπου διαπιστώσαμε ότι ο πρόχειρος καταβλισμός, ο οποίος είχε δημιουργηθεί μετά το Σαββατοκύριακο της καθαρά Δευτέρα φαίνεται να έχει, να έχει διαλυθεί και όσοι βρισκόντουσαν στα σύνορα του Εύρου να έχουν απομακρυνθεί από εκεί θέλουμε την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και πάλι την ελληνική αστυνομία της ΕΕ και όσους συνεισέσφεραν σε αυτή την πολύ μεγάλη, επίπονη προσπάθεια να φυλάξουμε τα σύνορά μας όλο αυτόν τον τελευταίο μήνα. Ενδεχομένως, να κλείνει ένα κεφάλαιο, αλλά η μάχη αυτή μην έχετε καμία αμφιβολία ότι συνεχίζεται καταφέραμε και εξασφαλίσαμε ένα πολύ σημαντικό και εκτιμένο γελογραφισμό της χώρας και γελογραφισμό της Ευρώπης. Την δυνατότητα και την αποτελεσματικότητα να φυλάμε τα σύνορά μας χερσαία και θαλάσσια. Και το γνώσο ότι μπορεί τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, μήνες, να μην έχουμε αυτού του είδους αυξημένες πιέσεις, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε εγκαθιδρύσει έναν μηχανισμό ε, ανθρώπινο, τεχνολογικό, αλλά και σε επίπεδο φυσικών μέσων, που να εξασφαλίζει ότι τα σύνορά μας ε, ε, ήταν, είναι και θα παραμείνουν ε, απόλυτα προστατευμένα, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς ξανά να εκδιάσει την Ευρώπη και την Ελλάδα όπως κάποιοι επιχείρησαν να το κάνουν τον τελευταίο μήνα.